Átlagosan 21 napra van szükség ahhoz, hogy egy viselkedési forma szokássá alakuljon. Most már több mint 21 napja vagyunk otthon, a kérdés csupán annyi, hogy ez az új életforma nálatok is természetessé vált-e. Tűnődtem a nap, hogy már több mint egy hónapja ülünk otthon, és megszoktuk. Belekerültünk, elfogadtuk, természetessé vált. És azt kell, hogy mondjam, ismeretségi körben, és ahogyan látom, mikor éppen ki kell mennem otthonról, hogy nagyon sokan már nem veszik annyira komolyan ezt a helyzetet, mint ahogyan az elején vették. De miért van ez? A helyzet nem lett se jobb, se rosszabb. Viszont a lényeg az az, hogy annyira beleszoktak az emberek, és annyira kapták az információt, és kaptuk az információt folyamatosan, monoton, hogy már nem érint meg minket annyira, mint az elején. Nem félünk tőle annyira, mint annak az elején. Magyarul megszoktuk, és az életünk része lett az, hogy napi sajtótájékoztatók vannak ugyanazzal a kommunikációs technikával. Semmi nem változik igazából, csak a statisztika, meg egy-két adat. Viszont a lényeg és a kommunikációnak a módja teljes mértékben ugyanaz. Ha megnézzük azt, hogy mennyien nézik a napi sajtótájékoztatókat, akkor már a töredéke, mint a kezdetek kezdetén, mert akkor még újdonság volt, akkor még mindenkit érdekel, hogy érdekelt, hogy Úristen, mi történik most a világban? Mi lesz velünk? Mostanra viszont már megszoktuk. És azt kell, hogy mondjam, hogy én nagyon szeretem ezt a 21 napos elvet, és tanítom is több helyen ugyanis nagyon nagy előnyt lehet kovácsolni belőle. Főleg akkor, hogyha pozitív szokásokat szeretnénk bevinni rendszeresen az életünkbe. Hogyha változtatni szeretnénk magunkon, és képesek vagyunk elköteleződni afelé, hogy igenis 21 napig ugyanazt a szokást végezzük, csináljuk, hogy beépüljön a DNS-ünkbe. És hogyha egy tippet adhatok nektek kommunikációs szempontból, tanulva ugye az elmúlt 21 nap eseményeiből, akkor azt kell, hogy javasoljam, hogy bármikor beszélgettek bárkivel, legyen szó ügyférről, üzleti partnerről, ismerősről, teljesen mindegy, de talán inkább üzleti fronton lehet ezt a leginkább kihasználni, amikor kommunikálunk, mindig törekedjünk a változatosságra, mindig törekedjünk arra, hogy ne ugyanazt, és ne ugyanúgy mondjuk el. Ugye egy adott vállalkozásban azért nem sok minden tud változni, mert maga a termék ugyanaz, a szolgáltatás ugyanaz. Viszont ahhoz, hogy az érdeklődést fenntartsuk, ahhoz igenis nekünk kell a saját kommunikációnkkal, saját szókincsünkkel, a saját nyelvünkkel és változatos mondatszerkezetünkkel kommunikálni, hogy az megérintse a másikat és felfigyelje erre a másik. Ugye mindenki mindig azt hallja meg, amit ő szeretne. Azáltal, hogyha máshogy formálod a szavakat és a mondatokat, mást fognak kihallani abból, amit mondasz, és nem ugyanazt, amit már korábban. És nem úgy fognak rád nézni, hogy jó, ezt már elmondta, nem is figyelek oda, hanem egy új, megújult formában kommunikálsz, ezáltal oda fognak figyelni, és ezáltal tanulni fognak tudni abból, amit te át szeretnél adni nekik. És mit szólnál hozzá, hogyha elkezdenénk együtt tanulni, és együtt szokásokat fejleszteni, kialakítani, beégetni? Több videósorozattal jövök hamarosan, amelyben erre szeretnék mindenkit sarkalni, hogy igenis minden napra vigyem be valami építőt, pozitívat az életébe 21 napig minimum, hogy utána szokássá váljon, és ne is tudjál megszabadulni tőle, mert nem akarsz, ugyanis szolgálja a fejlődésedet. Köszönöm szépen, hogy ma is velem tartottál, Gergis Dani voltam. Lájkolj, köves, kommentelj, iratkozz fel, és inspirálod velem legközelebb is!